انا خلاص قررت اني هنزل وكان عندك حق لما قلت لي ان منى مش هي السبب بالعكس بعد ما منى راحت من ايدي بلحظات زاد حبي للنزول اكثر من الاول يمكن الاقي في السرداب الذكر اللي شخليني اقدر انسى اهان ست سنوات نفسي ثم سؤال جدا مين الراجل ده فين نلاقي ابتسم جده اطمئن هو سمع كل كلامنا ويمكن يتأكد انك عايز سنة الاسترداد فعلًا. نظر اخارت الى جده مندهشنه وكأنه لا يفهم شيئا ان إيه دخل عليهما رجل العجوز يقترب في سنه من جده وعلى الفور تحدش جده وأشار الى العجوز وعرفك بمجنون استرداد اكيد تعرف نظر ايدي خالد ايوه طبعا الحاج مصطفى اصلا فاكمل جده مصطفى كان اول واحد فكر إنه ينزل استرداد من خمسين سنة وكان مسمينه ومجلون استرداد وكان دائما يقول إنه عنده معلومات ما يعرفها غير يعرفها عن الاسترداد والسن اليوم اللي قرر فيه حد ينزله بعدما أبوك وأمك مربعاوشة ثم سرقهما كي يكمل حديثهما بمفردها نظر خالد إلى هذا العجوز وتعجب مما قاله جده أنه يعرفه منذ سنوات عديدة. لم يعلم انه مجنون السرداب الذي طالما سمع جده و اش عنه وهو صغير حتى قطع سمته العجوز جدك حكى بي ايه انت عايز تنزل السرداب فوريك وانا تأكدت دلوقتي ايوه بس انا اول مرة اسمع ان السرداب اسمه السرداب فوريك تابع العجوز حديثي هو ده اسمه الحقيقي السرداب ولو بحثت عن الاسم ده في اي مكان استحارت تلاقي اي معلومة عنه ثم هذا واكد الناس بش يفتكرني انا وجدك في عداد المدانين لو تكلمنا عن استرداد ومش مصدقين اننا من خمسين سنة نزلنا فعلا بس دي عندهم حق فيها فسأله خالد عندهم حق يعني ايه فأجابه العجوز ايوه عندهم حق يمكن دي المعلومة انا الوحيد اللي الوحيد اللي بقى انا من خمسين سنة لما نزلنا احنا الاربعة منزلناش استرداد فوري يمكن عشان كده طلبش من جدك ان نسبنا لوحدينا لأني مش عايز أحضر نفقات فخرة بنفسي، وأم وأمان النفق اللي نزل جوا كان إيه، النفق ده مجرد طريق سداد والدليل على كلامي أن النفق على عمق مش كبير وله مسافة معينة والدليل الأكبر أن لمبات الغاز انطفأت بعد دقائق من نفورينا، آه العفاريت ضحك الرجل. لا تقصد التهوية، النفق غير إسترداد، الأكسجين في النفق قليل وتقريبا ممكن ما يكونش موجود لو باب النزول اتحط، و وقتها لما لمباتش الكازين طفحت أنا قلت العفاريت والكل خايف و بس بعد كده إكتشفت أنه كان خيال حد فينا من جوايا كانت سعادتي ملهاش وصف لأني حسيت أني حطيت رجلي على أول طريق إسترداد، فضلت حاطش أمل. لنفسي إني حاصل السرداب يوم بس السنين فاتت والمرض حاصرني، فضلت بس اليوم اللي ينزل فيه حد غير السرداب ويحقق حلمه ثم أخرج كتاب قديمًا اللي معه وأكله، الكتاب ده من نسخة واحدة اللي كتبه شخص لز السرداب قبل كده، لقيت بالصدفة في الكتاب والدي لما كنت شاب، لكن للأسف عامل الزمن كان أثر عليه قبل ما. ما الاقي فكان سابين من تقريبا من عشر ورقات يتكلم عن السرداء فوري. ثم أعطى الكتاب لخالد وأشار إليه أن يقرأ سطور الكتاب بصوت عالي أخذ خال الكتاب ليقرأ أوريقاته بينما جلس العزوج ليستمع إليه ويهتسي كوب الشيء الذي برد بالفعل وبدأ أخذ في قراءة سطوره المكتوبة بخط يده والتي تحدثت عن فوري. أحد الأثرياء الذين تواجدوا في العصر الملوكي وكان يمتلك تلك المنطقة التي توجد بها بلده البوخوفريك، التي كانت تسمى وقشها بوخوفريك، وما يحيطها من بلدان، وقد أمر أن يتم حفر ذلك السداب على عمق كبير كي يكون ملاذ له لأهل مدينته إن تعرضت بلاده لاي غزو. واستغرق حفره حفره تشيده أكثر من خمسة عشر عاماً. وخزنت به ترواج الكثير من ذلك الثالث ثم تحدثت مقام بكتابه عن رحلة السرداء وعن ذلك النفق الذي لا توجد به تهوية ولا بد من تجاوزه في أسرع وقت إلى السلم الحقيقي للسرداء والذي يمتد لأكثر من 30 متر تحت الأرض ومنذ تلك اللحظة لن توجد أدنى مشكلة بالتهوية وقد صمم هذا الاسترداد بكل براحة لا يعرف كيف تمت التهوية بتلك الطريقة لما تعجب خالد فقد زاد حين قرأ أن السرداب لا يكون مظلما ليلا يوم يكتمل البطن في السماء رغم وجوده تحت الأرض إنهم مهندسو الماضي يا لها من براعة. ثم انتهت عشر ورقات حين كتب صاحبه كنت أظن أن الكنز الحقيقي هو التروات التي خزنت به ولكني اكتشفت ما هو أتمنى من ذلك كثيرا وعدم من كنوز فوريه إني اكتشفته حتى انتهت عشر ورقات دون أن تكمل الجملة نظر الى العجوز في لحظة اكتشف ايه فأخبره العجوز انه لا يعلم وانه وجد الكتاب على تلك الحالة وظل سؤال ماذا اكتشف صاحب هذا الكتاب بشغله طوال خمسين عاما ثم نظر الى خالد لو كنت عاوز تكتشف اللي اكتشفه لازم تكون في السرداب الليلة دي الليلة دي ايوه الليلة دي, دي قمر بطر وده التوقيت اللي بيكون فيه السرداب نور حسب كلام الكتاب وثمت خالق قليلا ثم نظر إليه وأنا مستعد أنزل مستعد للفرصة حياتي كانت الساعة تقترب من السادسة حين تركه العجوز وغادر وترك معه هذا الكتاب الذي حول لأكثر من مرة ومع كل مرة تزداد رغبته في النزول السداب يدفعه ذلك الفضول إلى معرفته ما, ما اكتشفه الكاتب يشعر أنه يمتلك سر من أسرار السماء ويسأل نفسه هل اكتشف كنوز لا حصر لها؟ هل توجد آثار بالأسفل؟ وأكون أنا المكتشف في القرن الحادي والعشرون وظل هائما في أحلام اليقظة. اقتربت الشمس من المغيب فصعد أعلى بيته ونظر إلى بلدته ينظر إلى أراضيها الزراعية وإلى الأشجار العالية والطيور التي تزينها وينظر إلى البيوت المجاورة وكأنه يراها لآخر مرة يستنشق النسيم بلده العطر ويتحدث إليها. ربما يكون آخر نهار لي هنا، أتمنى ألا يكون. ثم عاد إلى حجرته ليتم إستعداده لرحلته. مر الوقت ودخل الليل وزينت السماء بالبدر. وهو ينتظر حتى يسكن الهدوء بلده. وهو يعلم أنه لن ينتظر كثيرا فعادة يدب الهدوء بلدته بحلول العاشرة مساء على الأقصى. لا يتأخر بها سوى صديقه الدكتور ماجد منير. والذي يغلق سيدنته في وقت قد يتجاوز الثاني عشر انه لا يريد ان يراه أحد وهو متجهٌ الى ذلك البيت المهجور في اطراف البلدة حتى دقت الساعة الواحدة صباحا وتسعد للرحيل ونظر الى جده مبتسما مودعا له ان شاء الله حرجع فبتسم جده اكيد حتيرقى ان شاء الله ثم طلب منه ان ينتظر لحظة أخرج الصندوق الخشبي ثم فتحه وأخرج منه ألبوم الصور القديم فسأله خالد إذا إيه فقام جده بتقليب بعض الصفحات ووقفت على تلك الصورة التي توقف أمامها من قبل وتحدث إليه عارف من دول نظر إليه خالد وما زالت دهشة تتملكه فأكمل جده دي صورة أبوك وأمك كانت آخر صورة لهم قبل ما يسيبوني ثم دمعت عيناه ودمعت عينا خالد وهو الأخر وظل متأملا بها أول مرة أشوف صورته فأكمل جده كنت مستني اليوم ده وفضلت معدب نفسي عشان اليوم ده ثم أعطاه الصورة ومسح بيدي دموعه وأحتضنه فهمس خالد في أذنه حرقع لك يا عبد حرقع ثم غادر كان الهدوء يسود البلدة ولم يكن يسير بشوارع أحد سوى خالد والذي كان يحمل حقيبة كتفه وما بها من طعام يكفيه لعدة أيام ومصباح الإنارة وكتاب الذي أعطاه له العجوز وبعض الأوراق والأقلام اعتقد منه أن هناك ما قد يحتاج لتدوينه وقد وجد عدم حاجته للكاميرا التصوير ووجود هاتفه الخلوي يعني يغنيه عنها كان يسير مسرعا إلى أطراف البلدة حيث ذلك البيت المهجور وما إن اقترب منه من صوره العاري حتى عزم على تزاوجه ذلك الصور أما جده فكان يجلس وحيدا يقرأ في كتاب الله ويدعو ربه أن يعود به سالما حتى سمع طرقات على الباب بيته وقد ظن أن خالد عاد من جديد وما إن قام ليفتح الباب حتى وجد منى في وجهه وقد إندهش حين وجدها أمامه في ذلك الوقت متأخر من الليل حتى سألته فين خالد مش بيرد على تليفونه ليه رد جده ليه أجابت منى في فرحة خلاص يا جده ادرت أقنع بابا أني أتقوس أنا وخايب ومش أدري أستنى للصبح عشان أقول له خايف يكون لسه زعلان من الصبح فابتسم العجوز ثم صرخ تجاوز خالد صورة البيش المهجور وأنار مصباحه حين وصل إلى المكان الصخرة الذي وصفه له جده بالتفاصيل والتي كان يصعب أن يصل إليها دون وصف جدي له ثم حاول إزاحتها فلم يستطع في البداية رغم قوته البدنية فحاول مرة أخرى دون أن يستطيع فصاح بنفسه انه لن يستسلم وعاد للمحاولة مرة شن ثم مرة ثم مرة وقد انساب العرق من جبينه ولكن دون جدوى حتى وجد لوحا قديما من الخشب فكر ان يكون وسيلة لازاحة الصخرة وبدأ يحاول من جديد ويصرخ مجددا لن استسلم ويدفع بقوة ويضغط على اسنانه ببعضها ثم يدفع اللوح الخشبي ويصيح ويدفع حتى تحركت الصخرة بعد الشيء تبعها سقوطه على الأرض ما إن تحركت السخرة تلك الحركة الضئيلة حتى سهل تحريكها بعد ذلك ودفعها رويدا رويدا بعيدا عن الباب الحديدي كان يرقد أسفلها حتى سقط على ركبته وازداد ضربات قلبه وتسارعت أنفاسه وقال مبتسما لنفسه اجمد يا بطل احنا لسه في البداية بعدها نظر إلى الباب الحديدي الذي احتل مربعا من الأرضية وسمى الله وقام بفتحه فلم يكن موصدا بأي نوع من الأقفال سوى الصخرة وما إن فتحه حتى أحدث صرير دل على غلقه لمدة طويلة ثم وجه الضوء مصباحه بداخله فوجد سلما عموديا الى الأسفل فتحدث الى نفسه مشجعا لها بسم الله نبدأ طريقنا للسرداب وبعدها بلحظات بدأ نزول ذلك السلم وما إن نزل حتى أغلق الباب مجددا وكأنه حس فعلم أن اللوح الخشبي الذي كان يدعم فتح الباب قد كسر فلم يهتم بذلك ما شغل باله هو تجاوز النفق في أسرع وقت وتابع نزوله دون أن ينظر إلى الأسفل يخطو درجة وراء الأخرى حتى وجد نفسه داخل النفق المظلم لا يوجد به ضوء سوى ضوء مصباحه وتحرك بعد خطوات يتحسس طريقه يمسك المصباح بيده اليمنى ويزيح شباك العنكبوت بيده اليسرى حتى صار لعدة أمتار فبدأ يشعر بسرعة ضربات قلبه يحاول أن يرى نهاية ذلك النفق ولكن دون جدوى بعدما حال الشباك العنكبوت دون ذلك تقدم خالد في الظلام أكثر وأكثر يبحث عن سلم السرداب الذي أخبره به العجوز وأسرع في تحركه بعدما شعر بضيق صدره الذي ازداد حين قال الهواء بصورة شديدة وبدأ يدعو يده على رقبته من الاختناق ويتحرك ولا يجد ذلك الطريق الى السرداء يجري كالمجنون وقد خرج قواه. يتحسس حوائط النفق بيده يبحث عن اي فجوة بها ولكن دون جدوى يسأل نفسه لاهيتا اين انت ايها الطريق يعلم انه لن يستطيع حتى العودة الى السلم النفق سيموت مختنقا قبل ان يعود يسرع في طريقه الى الامام يبحث في كل مكان على الجانبين وعلى الاعلى والاسفل ولكنه لم يجد شيئا حتى سقط على الارض وسقط بجانب مصباحه وصرخ بصوت واهن لا يوجد السرداب لا يوجد ثم صمت وامل راسه جانبا وكاد يغمض عيناه مستسلما قبل ان ينظر بعيدا الى بقعه اضاءها مصباحه الملقى بجواره فابتسم ابتسامه شابه اعياء شديد وتحدث سرداب فوري. ثم اغمض عيناه للحظات حتى فتحهما مرة أخرى ونظر مجدداً إلى الألواح الخشبية المتراصة ظهرت في بقعة الضوء وكأنها باب صغير يوجد بإحدى جانبي النفق.